هل كنت تعلم لماذا المصابيح لا تدوم طويلاً؟ كان من المفترض أن تعمل كل المصابيح بذات الجودة قبل اجتماع شركات صناعة المصابيح عام 1924 في